بچه های خوب، اسم این داستان هست، رفیق و همدم هم. یکی بود، یکی نبود. توی یک ده قشنگ، خونه‌ای بود، کوچک و نقلی. توی این خونه، آقا بزرگ زندگی می کرد. آقا بزرگ در این دنیای بیکران چیز زیادی نداشت. فقط همین خونه بود و یک مرغ توپل مپل. آقا بزرگ اسم مرغش رو گذاشته بود قد قد باجی. آقا بزرگ هر جا می رفت، به هر کسی که می رسید می گفت همدم منی و همینطور رفیق روزهای بی کسی من قد قد باجی هر روز صبح دو تا تخم درشت و دو زرده می زاشت. آقا بزرگ با یکی از تخم مرغها، غذایی برای شام و نهار درست میکرد و دومی رو میذاشت کنار و میبرد بازار و میفروخت. چند روز بود که تخمهای های باجی از دست آقا بزرگرگ می و میشکست. اولین بار که این طور شد آقا بزرگ گفت: ای وای سنگ جلوی پامون ندیدم. روز دوم گفت: حواسم پرد پرت شد از دستم افتاد. اما روز سوم یه چیز دیگه گفت زمین لیز بود، سر خوردم افتاد چکست روز چهارم گفت ای بابا دستم لرزید افتاد همینطور هر روز یک چیز جدید می گفت یک روز قدقود باجی تخم درشت و خوبی برای آقا بزرگ گذاشت وقتی آقا بزرگ در لانه رو باز کرد قدقود باجی گفت آقا بزرگ این دفعه خیلی موازف باش این تخم برگاه رو بردار برای خودی که آبلت بشتی قشنگ درست کن. قوت بگیری. آقا بزرگ دستاشو به آسمون بلند کرد و گفت قد قد باجی دعا میکنم به درگاه خداوند که همیشه تنت سالم باشه. و خیلی آهسته ادامه داد و که منو ول کردن گذاشتن رفتن شهر نه خبری از هم میگیرن نه به هم زنگ میزنن. اگه تو نبودی من با کی باید حرف میزدم؟ چطور باید روزم و شب میکردم؟ اصلا به این بگو چطور باید شکمم و سیر میکردم؟ قد قد باجی قد کرد و گفت قد قد قده. این حرفا چی آقا بزرگ؟ تو دوست منی رفیق منی؟ دیگه این حرفا رو نظر خواهشن حالا برای تخم بالاقا رو دوش جون کن فردات بشم بلایی دیگه اون را راتی نکن آقا بزرگ ها رو برداشت از پله ها بالا رفت تا برای ظهر غذا درست کنه. هنوز به بالا نرفته بود که تخم مرغها افتادند و شکستند. آخه بزرگ غمگین شد و روی همون پله نشست. غدغد جلو دوید و گفت: آقا بزرگ چرا زنی تخم مرغ شکودی؟ هر سری من دارم خودم زحمت میدم این تخمه مرگای خشک خوشگل درست میکنم که تو نروشه ولی بیزنی بیش کنی بیزنی بیش کنی بیش کنی این دیگه چه وزشه آقا بزرگ از این رفتار قدقودباجی ناراحت شد و گفت ده آره دیگه ایم تو، توه اینقدر تخم این تخم مرغت لامثبت نازکه که باد بخوره میشکنه قدیم مرغا تخم میذاشتن جوری؟ که میزدی نمیشکست قدباجی قد در جواب این حرف آقا بزرگ بهش گفت حیفه تبا به این تخمه که واسه تو گذاشتم بیمعرفت آقا بزرگ که نمیخواست کم بیاره گفت آقا اصلا من بیمعرفت دخمه مرغ خودمه میخوام بزنم بشکونم به تو که با این حرف تندی که آقا بزرگ به زبون آورد اشکای قد, قد در اومد قد قد روش و برگردوند از آقا بزرگ و قهر کرد و رفت. آقا بزرگ هم با یک حالت عصبی آهسته آهسته از پله بالا رفت و روی ایوان نشست. قد توی لونش رفت و حتی برای دونه خوردن هم بیرون نیومد. شب شد. نه قدغدباجی قد از لونش بیرون اومد و نه آقا بزرگ به اون سر زد. حتی آقا بزرگ در لونه قدغدباجی قد رو هم نبست. همیشه وقتی که غروب می آقا بزرگ در لونه رو می تا روباهی یا سگی قدغدباجی قد رو نبره. قدغدباجی قد از این کار آقا بزرگ غمگین شد تا خود صبح کاش رو روی هم نزاشت با خودش گفت چقدر به این خوبی کردم چقدر براش تخمه گذاشتم رو چقدر با اونا غذا درست کرد چقدرشون رو فروخت همین خورده رو با پول تخمه برد درست کرد باجی با هر صدایی که میشنید از جا میپرید فکر میکرد گرگ یا روباه اومده اما خلاصه هر طور که بود صبح شد. غدغدباجی خیلی گرست شده بود. از لونه بیرون اومد ولی آقا بزرگ رو ندید. با عجله به باغچه رفت و یه مقدار دونه خورد. بعد هم به لونه برگشت تا آقا بزرگ رو ببینه. غدغدباجی فکر کرد حالا که آقا بزرگ بیاد و برای گرفتن تخم مرغ دستش رو توی لونه کنه. اما آقا بزرگ نیومد. قدقود باجی هر چقدر منتظر موند، آقا بزرگ نیومد که نیومد. باز هم سرش رو از لونه بیرون آورد. خورشید کاملا وسط آسمون بود. اما، از آقا بزرگ هیچ خبری نبود اون همیشه این موقعها اتاقها و ایوان رو جارو میکرد و گلها رو هم آب میداد قد, قد باجی تحجب کرد دلش تند و تند میزد از توی لونه بیرون اومد و توی حیات برای خودش یه چرخی زد تا ببینه چه خبره دلش میخواست بدون آقا بزرگ کجاست پله ها رو یکی یکی پرید و بالا را در اتاق باز بود اون بی سر و صدا جلو رفت یهو قودقودی بلند کرد و جلو پرید چیزی رو که میدید دید نمی تونست باور کنه آقا بزرگ وسط اتاق افتاده بود روی زمین نه زیر سرش چیزی بود و نه روش چیزی قودقودی کرد و گفت آقا بزرگ فردات چم خور بودت برم؟ چی شده؟ چرا مساده آتیه افتادی آقا بزرگ با یک حالت ضعیفی چشمهاش رو باز کرد و قدقودباجی رو بالا سر خودش دید قدقودباجی با بالهاش اون رو باد میزد. بالش رو توی ظرف آب زد و به صورت آقا بزرگ آب پاشید وقتی آقا بزرگ حالش جا اومد گفت <تصفيق> خود تو رو دیشب خیلی ناراحت کردم از اون موقع تا حالا به فکر تو بودم می ترسیدم یه حیوانی یه غریبهی یه دو زیبی ها تو رو از من بگیره وقتی اومدم بالا حالا بد شد همون افتادم زمین دیگه نتونستم سمت بخورم. منو ببخش خود قدباجی. حرفم نابجا بود. ازت منزلت میخواب. قدباجی بالش رو به بالش صد و گفت آقا بزرگ. حرف من نابخ بود. عجب کار بدی کردم من. چقدر حرفای من بدتر بود. و رو داراحت کردم. خودوارم تا هم من رو ببخشی آقا بزرگ تقصیر من بود نمیخواستم واقعا نارحتت کنم من رو ببخش آقا بزرگ تو به نفاقت گه خودت پیش بیادی حرفایی بگو وگو بهتر دوستا با هم دیگه دوست بمونن. دیگه از این حرفا نزدن آقا بزرگ گفت تو چه دقصیری داری؟ من پیر شدم ضعیف شدم بیحوصله شدم اصلا دیگه نمیتونم مثل قدیم مدیما موازه به خودم باشم. ای جوانی کجایی که یادت بخید. قد به آقا بزرگ نگاه کرد. حالا میفهمید که چرا آقا بزرگ بیشتر تخم مرخا از دستش میافتاد افتاد برون زمین. پاهاش ضعیف شده بود و دستهاش هم میلرزید و مهمتر از همه. کشمهاش دیگه خوب نمیدید. خود قدباجی همون لحظه دلش گرفت. پیش خودش فکر کرد که چقدر حیوان بدی بود که از حال آقا بزرگ بیخبر مونده بود. خود قدباجی دلش میخواست باز هم بهترین تخم مرغ‌های دنیا رو برای آقا بزرگ بذاره. اون تصمیم گرفت که از فردا کنار ایوان تخم بذاره و اینطوری آقا بزرگ مجبور نبود، از پله ها بالا و پایین بره و خدا اینا کرده تخم مرغ از دستش بیفته و بشکنه قد, قد باجی به آقا بزرگ نگاه کرد و فکر کرد که واقعا چقدر اونو دوست داره آقای راوی یه لحظه بفرماید خدایش دوستش دارم بچه های خوب داستان ما در این لحظه به اتمام رسید تا داستان بعد خدا نگهدار همه شما.